Красилівський цукровий завод запустили 24 жовтня цього року. Два роки на підприємстві проводили модернізацію та оновлювали обладнання. В приміщенні досі проводиться ремонт, але основна робота з переробки цукрового буряка запущена, розповідає начальниця зміни Наталія Андрійчук. На даному етапі ми переробили дві тисячі тонн цукрового бурячка і ще плануємо приблизно 70 тисяч. Додає, така кількість сировини на переробку є експериментальною, оскільки завод нещодавно запустили. Надалі планують переробляти не менше 200 тисяч тонн цукрового буряка. Підприємство забезпечило сезонними робочими місцями 250 людей. А це Старокостянтинівський цукровий завод. Підприємство в області працює більше ста років. Цьогоріч на заводі планують переробити до 300 тисяч тонн цукрового буряка. Вже заготовили на переробку 200 тисяч тонн. 80% сировини надають сільськогосподарські підприємства, 20% буряки вирощені на власних землях, розповідає директор Володимир Шостак. Каже, їхнє підприємство постійно знаходиться в пошуках шляхів до оптимізації виробництва задля зменшення собівартості цукру і купівля нового обладнання, і навчання свого персоналу, своїх людей, підвищення їх кваліфікаційного рівня. Це і звичайно, зменшення витрат енергоносіїв. За словами Володимира Шостака, ціна на цукор суттєво не зменшиться через ціну на газ. Зросла вага енергоносіїв у собівартості Готового продукту Вона завжди була немалою, але в цьому році енергоносії, газ, вугілля зросли в ціні в рази. Додає, все обладнання на цукровому заводі працює завдяки газопостачанню. На Шепетіївському цукровому комбінаті до кінця року планують переробити 160 тисяч тонн цукрового буряка, розповідає головний інженер Роман Ковальчук. В загальному від минулих років Минулого року було 114 тисяч, попередній рік – 180 Це мало для цукрової галузі, але в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ринок землі, мабуть, не дозволяє, можливо, агропартнери наші не зовсім готові підставити нам плече, тому обсяг малий. Додає, 20% цукрового буряка комбінату постачають сільськогосподарські підприємства, решта – сировини з власних земель. Підприємство також постійно шукає шляхи для оптимізації. Впроваджена система подачі буряків. Тобто буряки смаляються безпосередньо з опит на підприємство, подаються не водою, подаються транспортерами, подаються в сухому вигляді, що дає в свою чергу змогу зекономити турізничку втрати цукру при виробництві. Головна спеціалістка відділу агропромислового виробництва Хмельницької облдержадміністрації Ванда Сердюк каже, задля збільшення кількості сировини для переробки підприємства цукропереробної галузі мають інвестувати в землю та вирощування буряка. Чим більше завод хоче перероб тим більше він дає можливості, укладає договори співпраці з підприємствами на ту кількість цукросировини, яку він хоче ну, переробити в сезонній цукроварійні». Чиновниця додає, наразі на Хмельниччині працює 5 цукрових заводів, які можуть забезпечити область на 300 відсотків. Але через витрати на енергоносії суттєвого зменшення ціни на цукор чекати не слід. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.